Liviu Dragnea, declara e cu impact major, neag întreaga afacere brazilian. Președintele PSD, Liviu Dragnea, neag toate investigaile făcute de ce trecei cei de la RISE Project și susține ce nu are nici o casă, cont sau investie în Brazilia. De asemenea, Dragnea susține că nici informa ea conform cereia procurorii brazilieni au demarat o anchetă care îl vizează nu este adevărat. N-am nici casă, Nici investii, nici afaceri, nici conturi, a declarat Liviu Dragnea. Întrebat despre ancheta procurorilor din Brazilia. Dragnea susține că nu există o acțiune a procurorilor care să le vizeze. Nu există o asemenea anchetă, a mai spus Dragnea.